Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila Tisoč Urzunaj. Bližajo se božični prazniki, zato bova danes zdravkom Lidlom izdelala okraske iz slanega testa. Vse sestavine zmišamo in zgnetemo v testo. V testu lahko dodamo kakav ali kurkumo v prahu in ga na ta način obarvamo. Potem ga lahko zavijemo v folijo, shranimo v hladilniku in se otroci z njimi igrajo namesto s plastelinom. Za okraske je potrebno testo razvaljati na debelino pol centimetra. Potem pa z modelčki za piškote, izrežemo okraske. S vinčnikom pa naredimo luknico, skozi katero bomo potegnili vrvico. Potem pa na okraske položimo različne darove iz gozda, iglice, semena ali pa različne dešeče začimbe, kot so klimčki, cimet ali Janežova zvezda in vse skupaj še malo povaljamo in posušimo na zraku. Če boste nabirali iglice iglavcev, vam priporočam, da naberete iglice jelke ali bora, ne pa iglice mreke, ker bodo k malo odpadle. Ko so suhi, jih lahko pobarvamo z vodenkami. Na koncu le še zavežemo vrvico in jih privežemo na smrečico. Vesele praznike!